خبراء من خلال مجله فوربس الامريكيه بيقولوا لك احذف متصفح جوجل كروم من عندك فورا ولسبب خطير جدا <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا رب تكونوا بخير اهلا بكم في فيديو جديد في تقرير اتنشر على مجله فوربس الامريكيه واللي اتقال فيه كلام كتير جدا وتحط في متصفح جوجل كروم تحت الميكروسكوب شويتين وقالوا ان في مشاكل خطيره شويتين لسه ما تمش الاعلان عنها بالشكل الكافي علشان توصل ل 3 مليار الا شويه مستخدمين لجوجل كروم وذكروا نصا ان متصفح جوجل كروم تخلف عن المنافسين يعني بمعنى اخر المنافسين سبقوه فيما يخص حمايه المستخدمين راحت عليه سيكا خصوصا بقى وان جوجل كانت نشرت من فتره من خلال المدونه الرسميه انه في 8 ثغرات واخطاء عالجتها كانت موجوده في المتصفح بتاعها وكان سببها مجموعه هاكرز كده مسمين نفسهم البازل ميكر او صانع الفوازير يعني ما بنحبش نترجم الاسم ساعات لاننا بنحس كده ان هو بيفقد خطورته وبريستيجي وطبعا نشرت في المدونه بتاعتها تفاصيل صغيره كده عن الثمان ثغرات اللي جت دي وان هي قدرت تتعامل معاها ولكن جد جديد وقال لك بقى التقرير هو اللي قال لك يعني ان بعيدا عن الدعايه والمزايا اللي ممكن يقدمها لنا جوجل كروم الا انه عباره عن فوضى مش طبيعيه لما يجي الامر ناحيه الحمايه والخصوصيه وان خطه جوجل في التعامل مع ملفات تعريف الارتباط او الكوكيز من مصادر الطرف الثالث لسه ما اتنفذتش والتكنولوجيا البديله خلت الموضوع اسوا وهنا بقى فايرفوكس كان ليه دخول مفاجئ وعمل تصريح قوي جدا قال ان متصفح جوجل كروم هو المتصفح الكبير الوحيد اللي مش بيوفر لمستخدميه اي حمايه من التتبع طب بعد كل الكلام الكبير ده بقى ايه الحوار اصلا جوجل نفسها كانت قالت ان مشكله التتبع عملت ازمه ثقه مع المستخدمين وان حوالي 72% من المستخدمين شايفين ان كل تحركاتهم بيتم مراقبتها فعليا من خلال الاعلانات ومن خلال شركات التكنولوجيا وان حوالي 81% من المستخدمين شايفين ان اضرار التصفح من خلال متصفح جوجل كروم اكتر من الفوائد وهنا برضه كان في دخول مفاجئ من خلال محرك بحث دبده جو واللي قال لك من خلال تويتر ان 80 ل 90% من المستخدمين رافضين الاعلانات المبنيه على التجسس عليهم وان في اكتر من منظمه واكتر من خبير طلبوا رسميا الحكومات موافقه الاعلانات الموجهه من خلال مراقبتهم وحسب التقرير ده قال لك ان جوجل سايبه المتصفح بتاعها مفتوح المصدر ومفعل فيه التتبع بشكل افتراضي وبيسمح فيه بسهوله بتتبع بيانات المستخدمين علشان العوائد الفلوس يعني وفي نفس الوقت علشان الاراء السياسيه وسرعه وصولها وحاليا ما عندهاش اي خطه بديله للموضوع ده وهنا بقى كان في تقرير صادم من الخبراء بيقول لك ان اكتر من 50 شركه بيشوفوا على الاقل 91% من بيانات المستخدمين وفي تقرير برضه او تصريح صادم من مهندس في جوجل قال لك ان في اكتر من 600 شركه بيشوفوا على الاقل 50% من بيانات المستخدمين والنظام الجديد اللي جوجل عملته اللي اختصار اسمه فلوك واللي قائم على استهداف الناس كمجموعات بدل من اشخاص بناء على الاهتمامات المشتركه ما بينهم قال لك ان هو فشل فشل ذريع وده لان الناس ولو في بينهم اهتمامات مشتركه ففي برضه اهتمامات فرديه الا انه النظام لبس في الحيط في الحتة دي وجمع كل البيانات على بعضها ودخلها في بعضها وعمل لقبطة وفوضى كبيرة جدا وكمان ده سمح له انه هو يجمع بيانات اكتر وعلى الناحية التانية بقى جا في التقرير سكرين شوت لمتصفح سفاري المتصفح الخاص بابل وقال لك انه في خلال عمليات التتبع اللي تمت اخر 28 يوم كان اغلبها من جوجل مش من مصادر خارجيه، وعلشان كده بقى الخبراء رشحوا استخدام متصفح سفاري بديلا عن متصفح جوجل كروم، خصوصا وانه تم نشر تويته ثانيه قالت لك ان جوجل هتمنع ملفات تعريف الارتباط الخاصه بالمواقع الطرف الثالث اللي بتعمل الازمه دي في خلال سنتين، وهنا بقى هنقول احصائيه مثيره شويتين وهي ان جوجل بتدفع 15 مليار دولار سنويا لشركه ابل علشان يكون محرك البحث الرئيسي لاجهزتك، والخبراء طبعا ما نسيوش الناس اللي مش معاها ابل ورشحوا له متصفحات ثانيه زي بريف وزي موزيلا فايرفوكس وزي دكتات دك جو، وانا شخصيا بستخدم متصفح مايكروسوفت ايدج، وليك الحريه. المهم بس في النهايه انك تمسح متصفح جوجل كروم لان بياناتك حاليا في الشارع، وزي ما قال تعليق ساخر على تويتر ان لو بيانات التصفح موجوده في الشارع فالشوارع الجانبيه زي الباسوردات والكريديت وكل البيانات الخاصه بيك اللي بيتم تسجيلها موجوده ويقدر يدخل عليها في اي وقت وبكده نكون نهايه الفيديو ما تنسيش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا ويكون في عندك هنا زرار اشتراك جنب جرس تقدر تدوس عليهم علشان تتابع الجديد اول باول شكرا للمشاهده نلقاكم على خير